Kəbir az ərdən düşsüz, bir söhbət edəyim, Allah o da rəhmət edəsin. Nizamin əmzi ilə nə oldu, onu tanışdı oğlum, mən həm eşitdiyimə görə rəhmətli nizamda eşitmişəm ki, nizamin bu zonada Əbnülkarım adlı bir dostu olum var idi. Sonra ağası dostu da var, endi həmin adam sağdı, ağası. Əbnülkarım rəhmət edib, gedməyib. Əbnülkarım rəhmət edib, gedib, gedib, gedib, Allah rəhmət edəsin. Yəni ki, onda kəbir uşaq olub, yəni zaman uşaq ol O vaxtları, onu da təbii olub da, elənçik, məsəl üçün, tanışlıq veriblər nizami ilə tanış olublar, sonra bunların tanışlıqı dostluğa çevirilib, sonraki həmkar olublar. <tost> Rəhmətdin, baməz adam idi, kəbir. Gələndə Sovetskiyə nizami ilə gəlirdi, tez-tez təs gəlirdilər, ailəsində gəlirdi. Nizamiyə deyirdi ki, sataşırdı da, zarafa deyirdi ki, sən öləndən sonra meyxanların şahı mən olacağın. Nizami rəhməti deyirdi ona ki, elə şey yox Yedəndə, sənə də özü münafərcəyəm. Həqiqədən də elənsi yoldu. Elə bir ürəyinə dammışdı rəhmətliyini. İkisi də bir yerdə dünyasının başını deyişdirlər. Yani, rəhmətli Kəbirin də bu ləqəbi var idi, Azərəli ləqəbi. O ləqəb də bu zonanın məşhur qəzərxan olub, şairi olub, Məşədə Azər. O ləqəbi də on ləqəbini getirirdi özünə təxəllüz. Yəni, Kəbir Azərəli. Hələ hətta onun haqqında Meyxana deyib Rəhmətdin, Məşəd Azərəni, bu zoruna kəndinin Məşəd Azərəni şeyri qəzər yazmaq olub, Şakəri. Onda Rəhmətdin nəvəsi var idi, Rəhməna Boz-Oğuz boz Göylü. O, Meyxana kitabının ərsəli çıxmanında onun böyülü olu var idi. O kitabın da naşiri olub. O, 215 qaylı studiyası var idi o vaxt Bir günlə bizi dəvət elədilər oraya bəs onda Kəbir indi xalasa olub verilmiş çəkilir. Məşhed Ağzər orada məni mə tanımırdı. Məşhed Ağzər bunların məlumatı var ki, o kitab çıxırdı da ərsiyə hələ toplanırdı da şairlər və hadiyanların şeirləri, nazılları toplanardı, meyxanada toplanardı. Orda məni gördü, bir yerdə meyxana dedi. Kəbir Ağzəri rəhmətli idi, Nizami Rəhmiz idi mən idim. Hə meyxan gəldi, məndə dedi ki, Rəhmətləcə o yaxsı kişilən biriydi. Hələ yani, zaman adam məhzədə gedən yolda olur Hələ yani, neysənə başvaraq aradım, ahirə, mən də bir nəsədən meyxanamı topladım, apardım, verdim ona. Həmin o me meyxanadalar da işi qızı gördü o kitabı. İki dən meyxana kitabı var o vaxtda. Birini bıraqıb, Rəhmələ bu o qızı görülü deyir, naşiri. O bürsə başqa adamı bıraqıb. Ona da Bala Sadıq var idi, Bala sadıq. O buraqdur bu kitabı. O da şair idi, əhmətli. Yəni, Kəbir Azərəli çox bağımazı adam idi da. Zaman da əhmətli nüyasını deyişdi. Et 37 yaşı yox idi nüyasını deyişənlər. Nizamin əmzinin 49 yaşı var idi. Təz olmuşdu. Dekabrın 20-sində Nizamin əmzinin 49 yaşı oldu idi. 19-də dünyasını deyişdi. 20-sində torpağa tapşır oldu. Şehitlər günündə. Kəbir Azərəli'nin dəki yaşı may ayını yətifşirdi, 37 yaşı. O vaxtda dalga verilişi var idi. Mənim yadıba gələr, gəlməz. Radiosara verilişi var idi, dalga verilişi var idi. O vaxtda getdiyi evlərində çəkilik elədirlər. Bu zonanın axını da kəlmişdi oraya, orada nizamı nizam Kəbir axını söhbət elədi. Yəni, hə, o çox çaman deyilmişdir dünyasını. Hətta o, demirəm ki, Nizaminin dostu var idi, ağası. Sağlısıca, rəzəni sağ ələsin. Mənim də, də sağ olmalıdır. Deməli, ki, nəqə qazmışdılar. Bu zonada da, bu zona məsəlində də hər ikisini. İki nəqəbir qazılmışıq yanbaya ki, bir yerə dəfn eləsinlər. A, elə oldu ki, gəldilər anasından dedilər, anası dedilər ki, mənim deyil, yaşadı adamım, yolumuzu aldı, mən etər geyib oğlumu ziyarət edəcəyəm. Yoxsa ki, nəqəbir qazmışdılar, ikisini də bir yerə dəfn eləsinlər. Elə oldu ki, anası razı olmadı, nizami rəbinin köyünə qəbək sana dəfn elədilər, rəhmətdik ki, əv Ruhlar şəhəl olsun, Allah o dünyalarını versin. Həna kəbir də ki, özünə məxsus bir şair idi, özünə məxsus insan idi. Allah rəhmətənəsən.